Ahoj, jmenuji se Aneta. Právě se nacházíme na pražské náplavce. Náplavka. Místo, kam se můžete jít odpoledne proběhnout, místo, kam se můžete jít dát večer pivo. Máme zde spoustu koncertů, hned kousek ode mě se nachází bar Bajkazil, kde je každý večer nějaká fajnová hudba. Můžete se projít, můžete se proběhnout, pokud jste měli náročný den v práci nebo ve škole. Stmívá se? A za chvíli se všichni půjdou bavit sem, na náplavku. Náplavka je zkrátka místo, kde to žije. Ahoj, teď jsme na náplavce a pijeme dobré české pivo. Na zdraví! Na zdraví!